Αυτό το βίντεο είναι για σένα, γιατί θα μάθουμε πως να φτιάχνουμε blog δωρεάν, εύκολα και γρήγορα. Παρακολούθησε το βίντεο μέχρι το τέλος για να δεις ποιες είναι και οι σωστές ρυθμίσεις που πρέπει να κάνεις. Πρώτα απ' όλα θα πας στην διεύθυνση blogger.com Θα πατήσεις δημιουργία νέου ιστολογίου και εκεί θα συνδεθείς με το gmail σου. Εάν δεν έχεις gmail θα δημιουργήσεις νέο λογαριασμό. Στη συνέχεια θα πληκτρολογήσεις το όνομα του blog σου. Αν δεν έχεις αποφασίσει ακόμα όνομα για το blog σου, σε link στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο θα βρεις ένα πολύ αναλυτικό άρθρο για να διαλέξεις το κατάλληλο όνομα για το blog σου. Στη συνέχεια θα διαλέξεις ένα από τα θέματα του blogger. Δεν έχει σημασία ποιο θα είναι, γιατί σε επόμενο βίντεο θα μάθουμε πως να το αλλάξουμε ώστε το blog σου να έχει μία επαγγελματική όψη. Γι' αυτό κάνε εγγραφή σε αυτό το κανάλι ώστε να ενημερωθεί αμέσως μόλις ανέβει το νέο βίντεο. Πρόσεξε όμως, για να ενημερωθεί θα πρέπει να πατήσεις και το καμπανάκι. Ακριβώς από κάτω θα βάλεις τη διεύθυνση του ιστολογίου σου. Θα πρέπει να προσέξεις να σου γράψει ο blogger ότι το όνομα αυτό είναι διαθέσιμο. Μην ανησυχεί αν δεν είναι διαθέσιμο ακριβώ το όνομα που θέλεις, γιατί μπορεί αργότερα να αγοράσει το δικό σου domain name. Πατά δημιουργία νέου ιστολογίου και το ιστολογιό σου είναι έτοιμο. Πάμε όμω τώρα να δούμε ποιε είναι και οι σωστέ ρυθμίσει. Πάμε στο μενού ρυθμίσει, από το πλάι αριστερά και επιλέγουμε βασικό. Πηγαίνουμε εκεί που λέει περιγραφή, πατάμε επεξεργασία και προσθέτουμε την περιγραφή του ιστολογίου μας χρησιμοποιώντα τα κατάλληλα keywords. Κάτω θα δούμε το HTTPS. Πρέπει η ανακατεύθυνση HTTPS να είναι ενεργοποιημένη. Εάν δεν είναι ήδη πατημένο το ναι, θα πρέπει να το επιλέξεις. Από το μενού των ρυθμίσεων επιλέγουμε Αναρτήσεις, Σχόλια και κοινοποιήσει και πατάμε να εμφανίζονται λίγες αναρτήσεις στην κυρία σελίδα για να φορτώνει πιο γρήγορα το blog μας. Από 3 έως 7 θα έλεγα ότι είναι ένας ιδανικός αριθμός. Όσον αφορά τα σχόλια, επιλέγουμε την επιλογή ενσωματωμένων και ακριβώς από κάτω την επιλογή χρήστη με λογαριασμούς Google. Στην επαλήθευση λέξη επιλέγουμε το όχι ώστε να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή αυτού που θέλει να σχολιάσει στο blog μας και να μην του εμφανίζεται μία περίεργη λέξη την οποία πρέπει να πληκτρολογήσει για να μπορέσει να αφήσει το σχολείο θέλουμε στο κουτάκι για τα σχόλια να εμφανίζεται ένα προσαρμοσμένο μήνυμα μπορούμε από το μήνυμα φόρμα σχολείων, να γράψουμε το μήνυμά μας. Παράδειγμα, εδώ γράφω «Άφησε το σχόλιο σου». Αν θέλεις να εμφανίζεται κάποια συγκεκριμένη υπογραφή κάτω από την ανάρτησή σου, χωρίς να χρειάζεται να τη γράφεις κάθε φορά, θα πας στο πρότυπο ανάρτησης και στο κουτάκι που σου εμφανίζεται θα γράψεις την υπογραφή που θέλεις. Εγώ εδώ βάζω απλώς το όνομά μου. Μην ξεχάσεις να πατήσεις «Αποθήκευση των ρυθμίσεων» που μόλις Δεν τελειώσαμε ακόμα. Πηγαίνουμε στις προτιμήσεις αναζήτησης και εκεί που λέει με τα ετικέτες περιγραφή πατάμε επεξεργασία ώστε να ενεργοποιήσουμε την περιγραφή. Αυτή η περιγραφή είναι πιο σημαντική από την προηγούμενη γιατί τη χρησιμοποιεί η Google για να ξέρει ποιο είναι το θέμα του blog μας. Πατάμε αποθήκευση και στη συνέχεια συνεχίζουμε με τις ρυθμίσεις που είναι στο άλλο. Εκεί μπορούμε να βάλουμε το αναγνωριστικό από τα Google Analytics ώστε να παρακολουθούμε τα στατιστικά του ιστολογίου μας. Στις ρυθμίσεις χρήστη πάμε να φτιάξουμε το προφίλ μας στο blogger. Πατάμε επεξεργασία, επιλέγουμε διανομή του προφίλ μας, ανεβάζουμε τη φωτογραφία του προφίλ μας. Στη συνέχεια, αν θέλουμε να επιλέξουμε φίλο και να προσθέσουμε μία διεύθυνση ιστού, Θα μπορούσε να είναι το blog μας ή κάποια άλλη τοποθεσία στην οποία θέλουμε να στείλουμε το χρήστη. Επιλέγουμε τη χώρα και τέλος το θέμα με το οποίο ασχολείται το blog μας. Καλό είναι εδώ να επιλέξουμε το θέμα του blog μας και όχι το δικό μας επάγγελμα. Αν θέλουμε, μπορούμε να συμπληρώσουμε και τις υπόλοιπες πληροφορίες. Πατάμε την αποθήκευση προφίλ και είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε τώρα να δούμε το προφίλ μα όπω εμφανίζεται στου χρήστε. Αν έχουμε κάνει κάποιο λάθο, πάμε ξανά στην επεξεργασία προφίλ. Διαφορετικά, πάμε πίσω στο blogger. Πατάμε προβολή ιστολογίου και βλέπουμε πώ εμφανίζεται το προφίλ μα. Το ιστολόγιο σου μόλι δημιουργήθηκε. Αν έφτιαξες ήδη το blog σου, άφησε μου στα σχόλια το link για να το επισκεφτώ. Είμαι η Δέσποινα από το κανάλι Edit Your Blog και σε ευχαριστώ που παρακολούθησε αυτό το βίντεο.